Це ковідне відділення Миколаївського регіонального афтезіопоміологічного медичного центру, що в селі Надбузьке. Вдень швидка медична допомога приводить від 20 хворих на COVID-19. Більшість – у важкому стані. «Поступає велике кількість хворих у тяжкому стані, з дихальною недостатністю. Тому доводиться часто важко боротися за їхнє життя. Намагаємось надавати повну допомогу для того, щоб люди могли удужити та піти своїми ногами додому». Лікар Денис Гончаров розповідає, деякі люди неохоче одягають кисневі маски, скаржаться на їхню незручність, кажуть, що заважають. «Те обладнання, яке стоїть для того, щоб допомогти людям, вони думають, що цього не повинно бути. Але наші санітарки дуже за цим стежать. Проводимо бесіду з хворими, пояснюємо, як правильно лежати, як правильно дихати. Що це одне з найважливіших, що потрібно їм на даному етапі для того, щоб побороти цю хворобу». Станом на 4 листопада в ковідному відділенні розгорнуто понад 200 ліжок. Лікарня має можливість збільшити кількість ліжкомісць, проте не вистачає медичного персоналу. «Лікарі, які працюють в нашому закладі, працюють з великим навантаженням. Їм дуже важко. Дуже вдячна тим лікарям з інших лікарень, які Надали свою, надали свою згоду, прийшли до нас працювати. В першу чергу зараз нам необхідні лікарі-реаніматологі, лікарі-пульмонологі, лікарі-терапевти. Це е, дуже е, важко їх знайти. Ми намагаємось, будемо вдячні, що люди прийдуть і будуть у нас працювати, оскільки своїми стилями ми… Надати більшої кількості пацієнтів просто якісну медичну допомогу ми вже не зможемо. Проблем з киснем в лікарні немає. Проблеми з киснем вирішуються. Якщо вони виникають, вони вирішуються за допомогою нашого управління. Ані вирішуються. Ми допомагаємо з іншими ковідними шпиталями. Ми допомагаємо один одному. За словами директорки Миколаївського регіонального втезію медичного центру Ольги Перхоменко, фактично всі пацієнти, які потрапляють до стаціонару, не вакциновані. Станом на 4 листопада у реанімаційному відділенні перебувають восьмеро пацієнтів. Кількість хворих щодня змінюється. В цифрах це від 170 до 180 пацієнтів. Ніна Булах, Сергій Коропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.